A ja, živim zakaj. No, meni, je dan od ne, vse, ja, dnega, ne zakaj. <laughs> ja, že vem zakaj. ja, živim zakaj. A vidiš? Jaz ne morem tako delat, no, sam... Uh... A vidiš? A vidiš, točno o tem ki jaz govorim. <laughs> ne, no...